היי מטולטלות, היי מטולטלים, ברוכות, השבות ועשבים לערוץ שכל כולו עוסק בטלטלים שלושה חודשים חיכיתם וחיכיתי לזה האם הטיפול שעשיתי אצל הרופא תור ומי שלא רוע צפה בסרטון הקודם זה הזמן האם הטיפול הזה באמת עזר וגרם לשורשים של השיער שלי לגדול חזקים יותר האם יש לי בכלל שיערות חדשות, סמיכה חדשה אני אפסיק להקריח? למי שלא עקב עד עכשיו, מסתבר שיש לי הקרחה גנטית, שזה אומר שבדנאי שלי, בגנטיקה, מה שנולדתי איתו, בעצם כתוב, חברה, עם כל ההירון יש שבה דבר, ועם כל זה שהקריירה שלך היא סביב שיער עכשיו, את הולכת לעבד את השיער שלך עוד כמה שנים. לאט לאט, תהליך איתי, אבל זה יקרה, ויש לי כבר קרחות פה ושם, למרות שלא רואים את זה, כי יש לי שיער מטולטל, ואני מצליחה אותו איכשהו ולהסתיר את התופעה של הכרחות, אבל יש לי מלא. עכשיו זה הזמן ללכת לרופאת אורור ולבדוק אם באמת רואים שחל איזשהו שינויים. האם הטיפול עבד? שלושה חודשים אחרי טיפול. בגדול הביקורת המשמעותית העיקרית היא חצי שנה אחרי הטיפול. אבל הסקרנות תמיד... חשובה לנו וזו תוכנה טובה באמצע הדרך לראות אין לנו ציפיות לראות יותר מדי צמיחה אחרי טיפול כזה במיוחד לא אחרי שלושה חודשים יש מטופלות שיש להן צמיחה חדשה לא, לא להרבה אנחנו יודעים שהשארות הקטנות לא מגיעות מצמיחה מנעילה של שיער אתם יודעים שזה מה... נולדות עם שלט, <laughs> אני בעקבות טיפול. <laughs> אין לנו <שום> דרך לדעת. <laughs> אנחנו משובות בתמונות שצילענו לפני הטיפול מול התמונות שאנחנו מצלמות אחרי הטיפול גם בשלושה חודשים וגם בחצי שנה אבל נגיד יש לנו תמונות שאין בהן סערות חדשות ואנחנו כן רואות פתאום סערות חדשות אחרי הטיפול אז סבירות הרבה יותר גבוהה נתן איזשהו בוסט ועשה תגידי אחי ה... הצד האחורי שלי שאת תראי כיף את שמאיפשול הקכתה הדברים בואי נראה אז אינא האזור של הדגימות. אפשר לראות את הנקודות האדומות הקטנטנות מפה לקחנו אז זה בעצם התמונות שצילמנו של לפני ואחרי אפשר לראות את השביל המרכזי את הצדדים ו יא, זה ממש... זה מראותי. כן. אבל את יודעת, יכול גם כן שנגיד... יכול להיות שתפסתי ככה, אמור ככה. או, או, ש... טיפה, או ככה. שנגיד, אתם שיהיו מקובצים יותר בגלל נכון. חומרים. זה רק מראה גם לנו, כנשים, בכלל כמסר לאומה, לא, לאומה אתם תלדלות, ונורא תלו איך אנחנו מסדרות את השיער. זה כן. גם, זה יכול מאוד לגרום לתחושה שלנו. אם אנחנו מרגישות לא עם שלנו, ברגע שהוא ברגרסיה, שנייה לתת לו פריז ולשנות את היסרוק <coughs> שלנו, וזה משנה כל כך את איך שאנחנו נתפסות. והנה החלק האחורי. <coughs> כן, וזה כבר השוואה שלה לפני ואחרי. אנחנו רואות כאן קטנות שן חדשות, פיצקיות פצקיות. ואפשר להתרשם בכלל מהספיפות שנובעת מהשינוי באובי של השערה. כי זה לא שפתאום גדלו לנו שערות כל כך גדולות, לא, זה לא מהטיפול, לא לוקחת mm. על זה קרדיט, אבל כשהסערות טיפה יותר רבות ויש הרבה יותר, כאילו עוד אחת יותר עווה בטיפה ועוד אחת יותר עווה בטיפה, אז בסוף זה נראה טוב כל יותר. כלומר, זה אין ציפול שזה חדש. לא, אלה לא חדשות. אבל זה בטח היה שעה. מרוב התעסקויות שמעשאה העוניין <laughs> הפרוח <מצורה> לא נורמלית, שלא הייתה כבר הרבה מאוד זמן. אמת שגם אני מאוד אופתעתי לראות את התוצאות. אני חייבת להגיד שאני לא מרגישה את השינוי הזה. כלומר, אני מבינה שיש יש איזשהו שינוי שהוא טוב, אבל אני לא שמה לב לזה בפועל. תכתבו לי בבקשה בתגובות את הדברים שאתם עשיתם כדי להימנע מנשארת שיער, ואם זה לא נשארת שיער כדי לגרום לשיער חדש לצמוח. מה עשיתם? יש דברים שעזרו לכם? בואו נחלוק את המידע הזה ביחד. עד כאן העדכון שלי, אני אתכן בו 3 חודשים. בינתיים, תלחצו בבקשה על כפתור סאבסקרייב וגם על הפעה המון, כדי שתקבלו התראות, בפעם הבאה שאני מעלה סרטון. אחרת, איך תדעו? איך תדעו? לחדי העין ביניכם? כן, יש פה איזשהו רמס קטן לתהליך שאני הולכת לעשות ככה בסיעל. ומי שרוצה לעקוב, אני מעלה זה בסטוריז שלי, באינסטגרם, מוזמנות לעקוב, אוריין פז.